بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم کے ملک حاضر ہوتا ہوں ایم کرٹیوٹی ای ای ای ای چینل کے ساتھ آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے ایک بہت ہی زبردست قسم کی خوشبری ہے جو آپ سے شیئر کرنے چاہیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بڑھتے ہیں اس خوشخبری کی جانب جس کی آپ منتظر ہیں ایک بہت ہی زبردست قسم کے چونکا دینے والی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں چلتے جی خبر کی طرف کہ ایسی خبر کیا ہے ایک بہت ہی بڑی گڈ نیوز ہے پاکستان کے لیے یوٹیوب کی طرف سے کہ یوٹیوب نے یوٹیوب شارٹ ویڈیوز فنڈ ایک جاری کر دیا ہے جس کے تحت پاکستان کو الیجیبل قرار دے دیا ہے یہ ناظرین آپ کے لیے ایک زبردست قسم کی خبر ہے ناظرین اس سے بھی بڑی خبر کے چینل کے مونیٹائزیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ ہنڈریڈ ڈالر سے ٹین تھاؤزنڈ ڈالر تک کما سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ہمیں کسی کے کنٹینٹ استعمال نہیں کرنے تاکہ کاپی رائٹ نہ آ جائے ناظرین مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہم شارٹ ویڈیو بنا کے بہت اچھی انگ کر سکتے ہیں اگر ہمارے یوٹیوبرز کو یہ خوشخبری پسند آئی تو پلیز آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کریں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ